رض کیا ہے کہ آپ کی یاد آئے تو ہم کیا کریں یاد دل سے نہ جائے تو دل کیا کریں سوچتا ہوں کہ ملاقات ہوگی سپنوں میں نیندھی نہ آئے تو ہم کیا کریں